Російські війська в чергове обстріляли місто Очаків. Загиблих немає. У гаражах та з пробитими дахами. Як живуть люди на Миколаївщині, чиї будинки пошкодили російські обстріли. Перший концерт із запрошеним гостем від початку повномасштабного вторгнення. У Миколаєві виступив лаут. Збройні сили Російської Федерації вранці 23 квітня в чергове обстріляли місто Очаків. За попередньою інформацією, загиблих немає. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Обстріл Очакова відбувся о 2.22. Російська армія била по місту з артилерії. За інформацією районних військових адміністрацій у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, протягом 23 квітня та вранці 24 квітня обстрілів не зафіксовано. Ви бачите, це ми в кухні і в хаті понаходили осколки.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 Постраждала і соціальна інфраструктура, говорить начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай. З закладу шкільної освіти з села Новоселіка від прямого влучання снаряду ворожого, повністю зруйнувалося і повністю все, що було там. Згоріло. Новоселівська філія пермомайської опорної школи, слава Богу, не зазнала прямих влучань, однак від прильотів поруч, від звукової хвилі, були пошкоджені вікна, були пошкоджені двері, був пошкоджений дах. На порядку денному проведення обстеження приміщень та виготовлення проєктно-кошторисної документації, розповідає очільник громади. Що стосується пункту здоров'я Носела Новоселівка, то...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 Але ведуться перемовини з благодійною організацією 10 квітня щодо можливості запуску внутрішнього громадського транспорту. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина. Захарій – лікар з Арізони. Приїхав у Снігурівку, аби допомогти людям, що постраждали від війни. Каже, коли побачив воєнні кадри з України, вирішив долучитися в якості волонтера до організації Global Care Force. Комунікує з пацієнтами через перекладачку. Uh, yes, this is my first time in Я вперше в Україні. Ця місія почалася 10 квітня і закінчиться 26 квітня. І кожного місяця на нову місію приїжджає нова команда. Моя спеціальність – екстрена допомога. В Америки вона передбачає, що лікар оглядає всіх пацієнтів з різними хворобами. До Захарія на прийом прийшов Іван. Каже, в 74 роки важко підтримувати здоров'я на належному рівні. І серце, і в ухах шумить. Усе болить. І ноги. з ну, водителям про роботу на автобусі. Так. Волонтери в Снігурівці вже втретє, говорить директорка глобальних програм організації Роксана Джонс. Приїхати в деокупований населений пункт з волонтерською місією порадили в Миколаєві. Сьогодні тут працює вісім лікарів різних спеціальностей. Минулого разу ми тут прийняли 75 людей. Скільки буде цього разу, не знаю. Кожного разу по-різному. Більше або менше. Ми почали працювати в Україні з вересня 2022 року. Але до цього тричі приїжджали в Україну, щоб дізнатися, які є потреби, і все підготувати. Ліки організація закуповує в Україні. Серед медичного персоналу не лише американці, але й українці. Зокрема, Максим. Особливість цієї місії є не тільки в тому, що ми консультативно допомагаємо пацієнтів. Якщо ви можете побачити, ми також всім пацієнтам намагаємося дати лікарські препарати. Тобто ми їх не просто відпускаємо, ми даємо їм призначення. І інколи ми рекомендуємо пройти якісь до обстеження. Тетяна, яка була на прийомі у Максима, перша каже, порадами фахівця задоволена. У неї пухлина на нозі. Я не можу одіти босоножки, мені тяжко ходити на каблуці там трошечки. Тобто, ну, і воно бол... ну, ноги крутять і воно збільшується, це мене лякає. Треба замотати елистичним бинтом, щоб мені легше було, І зробити аналізи порадив і зробити операцію порадив. Пріоритеті – надання медичних послуг переселенцям та тим, хто постраждав від війни. Але допомагають усім, хто звернеться, каже координатор Global Care Force в Україні Сергій Дзиба. Ми не маємо їхати туди, де менше хто хоче їхати. Тобто це в села дійсно де немає лікарів, немає фельдшерів, да? або у людей немає доступу до медикаментів. Або села, містечка, які були тільки ось, ось де окуповані. Все відбувається в порядку живої черги. Перед тим, як приїхати, координатори організації заздалегідь комунікують з місцевою владою населених пунктів, каже Сергій. Наступним місцем надання медичної допомоги стане Тамарине, що також на Миколаївщині. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина. Артем живе в п'ятиповерхівці на вулиці Даля, 28. Квартира чоловіка пошкоджена внаслідок ракетного обстрілу армії Російської Федерації у вересні 2022 року. Артем розповідає, через протікання даху не може зробити ремонт. К нам приїжджали добробад, почали робити кришу, щось там не зрослося, підписали договір з підрядчиком. Ах, підрядчик теж не зрослося. І на цей рік, на 23-й, нам тільки одні обіцянки по поводу криші. А дах це основне. Злякає з п'ятого поверху повністю по перше, Особ... коли сильний точ рівень, то воно тече все аж донизу. Тож розумієш, що, що не зруйнувала російська ракета, то зруйнує погоду. Тому що штукатурка погана, воно все повимиває і буде просто зруйновано. Заступниця голови ОСББ Наталя Мартинчук говорить: "Дах почали робити, втім частково. Тобто візуально видно, у нас весь будинок мокрий, просто мокрий. Можна це побачити все, візуально, все це видно. Кладка, де була порушена, нічого не, так, не відбудували. Тобто просто поклали шифер, навіть без цих коньків, які між шиферинами поєднують для того, щоб воно не затикало. Тому, скажімо так, на сьогоднішній день ми можемо сказати про те, що в нас ну, немає в нас даху. Мешканці будинку зверталися до міського голови Олександра Сенкевича, до президента України Володимира Зеленського. Приходять відповіді, одні ті самі, перекидають на департамент ЖКХ і нам пишуть відповіді всі по шаблону, що чекайте, Проєкт, проєкт, проєкт, колись воно буде. Я, наприклад, проживаю на п'ятому поверсі, то воно все затікає, протікає. Це зараз просто зруйнуються у нас ті вже, скажімо так, наші приміщення житлові, які вже залишилися. Ми не звертаємось до міста, там, да, до області, щоб нам допомогли там комунікації поміняти. У нас це все зроблено нашими коштами. Дах треба, ну там, я ж говорю, коли ми питали, колись біля півтора мільйони гривень. Ну, ми навіть якщо будемо скидатися всі, ну, ми не зберемо таку суму. В департаменті житлово-комунального господарства сказали, що станом на квітень укладається відповідний договір, щоб зробити ремонт покрівлі. Було заказано відповідно до чинного законодавства технічний звіт на обстеження цього будинка, по результату якого було складено проектну документацію. На сьогоднішній день ми отримали вже проектну документацію, яка пройшла відповідну державну експертизу, і Департамент житлово-комунального господарства готує на сьогоднішній день закупівлю, тобто процедура закупівлі, яка буде включати в себе здійснення капітального ремонту цього будинку, і відповідно це і плити перекриття, і балкони, і відповідно всі пошкодження, які були виявлені додатково. За словами заступника директора Департаменту житлово-комунального господарства Артема Сапожника, станом на 24 квітня обирають підрядну організацію, яка приступить до ремонту. Hello. Нагадаємо, 11 вересня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу частина п'ятиповерхівки зруйнована. Ніна Булах, Євген Мінаков, Юрій Руденко, Суспільні новини, Миколаїв. На перший зірковий концерт у Миколаїві прийшла переселенка Зучакова «Ольга». Місто Миколаїв чекало, мабуть, дуже давно спокою, миру, відносного, звичайно, але все-таки, я так думаю, що місто Миколаїв вже достатньо захищене, я тут знаходжусь уже, мабуть,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 Це е, перший зірковий концерт, запрошеними гостям. Бо насправді Миколаєві концерти ми робимо з вересня вже більше ніж півроку, але місцевими силами, місцевими колективами. А ось такий зірковий це перший. Е, наважились не тільки ми, наважився артист, тому що не всі хочуть приїжджати в Миколаїв через те, що е, це місце е, ну, Миколаїв.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 передані бійцями з Бахмута. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Дивитися суспільне колеїв, підписуйтесь на суспільне колеїв у соцмережах.